You see لما عليها يا خافر الانسان ومن مما خلق خلق من ما يلاء يخرج من بين الصلب والتراب Oh, يوم تبل السرائم فما له من قوة ولا سطر والسماء Oh uh -huh. Love سمي <تصفيق>